Rare subliniere Bogdan, amintiri burtoare despre din Nuce. Giurescu, omia cu trenurat. Îi plângea inima când constata. Jurnalistul rare Subliniere Bogdan, realizatorul emisiunii jocuri de putere de la Realitatea TV, face mărturisiri despre relația pe care a avut-o cu din Nuce. Giurescu, academicianul care a murit marți, 24 aprilie, la vârsta de 91 de ani. Rare subliniere Bogdan îl considera pe Giurescu printre ultimii seterejeri ai românismului absolut. Respect, din I Iti multumim pentru ca ne-ai invatat să iubim România în fiecare zi. O mare pierdere pentru neamul romanesc. A plecat un mare român, un bărbat pe care îl durea ara atât de mult încât pe reace, îi curge sunge din inim când îi rostea numele. Visa la România mare, îi se umezea ochii când în imagina ce vom putea reaeza în ceea ce considera ara din vis. Omia mie a cutremurat, în februarie 2016, când mi-a spus că România este o arând care se desface bucat cu bucat și din Jurescu îi dorea un proiect centenar pe mesura veacului scurs din momentul de magie al istoriei noastre. A murit sperând ce vom fi în stare să ne trezim la timp, pentru a nu-i rosi o ocazie de a ne înfia viitorului veac pe mesura realizărilor înaintailor. Îi plângea inima când constata declinul moral al clasei politice și cererea tuturor celor pe care îi considera cu putina de a schimba ceva în arasa să insiste pentru alocarea unei sume cât mai consistente educaiei. Am atâtea amintiri tulburtoare alturi de acest verbat ale României încât sunt coplei IT de vestea teribile a mutrii sale în alt orizont. Sunt momente când te concentrezi foarte tare se drumul, și acesta pare imposibil de gesit. Din nefericire, trebuie să plece seterejerii românismului absolut pentru a ne regsi noi ma. Respect, domnule Dinu Giurescu, v-am iubit teribil, scrie rare subliniere Bogdan pe Facebook. Academicianul Dinuce. Giurescu a murit Marie, 24 aprilie, la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale.